بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين عاوز اكلمكم في تعبير لقيته في مزمور يعبر عن حاله ناس كثيره أصلحنا احنا كهنه كل يوم عندنا حد واحد على الاقل ينطبق على التعبير فغالبا بنبقى عايشين فيه على طول قلبي مجروح في داخلي ده تعبير في المزمور في ناس بيبقى جرحها صعب وفعلا القلب لما بيتجرح وجعه بيبقى اصعب من وجع الجسد لما الواحد يبقى مجروح نفسيا ساعات الناس ما تقدرش او ما تستوعبش العذاب اللي هو فيه او النقح الجواني او يعني ايه مش قادر ينام من كتر ما افكاره هداه المشاعر دي بتبقى صعبة أوي. وساعات الواحد يتكسف يتكلم لأنه لما يجي يكلم حاسس إنها شمس... يا إما مش هتفهمه يا مش هتقدر والغريب إنه الشعور ده ملوش سبب واحد إنما لازم يعدي علينا كلنا. وبتوع ربنا بالذات بيعدي عليهم كتير. لأنه لازم يدوقوا جسيماني بتاعة المسيح، لازم يدوقوا صليب المسيح. فيقوله قلبي مجروح في داخلي لقيت مزمور 109 يقول أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك لأن رحمتك طيبة نجيني فَإِنِّي فقير ومسكين أنا وقلبي مجروح في داخلي يعني قلبي وجعني تعالوا نعيش مع المعنى ده شوية لأنه الجروح كتير والإنجيل اتكلم كتير قوي عن الحزن وعن الوجع وعن التجربة وعن الألم والإنجيل ما يعني ما قالناش دايما هتلاقوا إجابة ليه بيحصل كده. لكن قال لنا ده ضروري. ففي قاعدة كتابية كده إنك مش هتلاقي إجابة واضحة لسؤال ليه. ليه يحصل لي أنا كده؟ وليه؟ بتوجع بزيادة مع انه بيحبني وليه في لحظة بقى متأكد ان ربنا معايا جدا ولحظة تانية احسه زي اللي قالب عليا وكارهني ليه طيب؟ مش هتلاقي اجابة ليه بس هتلاقي قاعدة في الكتاب تقول ضروري ضروري ضروري تعدي على ده تعالوا نفهم هقول شوية ايات توصلنا شوية للمعنى وبعدين نحكي في التفاصيل جامعة سبعة يقول الحزن خير من الضحك كل الناس تحب تضحك وكل الناس ما تحب تحس إنما في السماء عندهم قاعدة تانية الحزن أخير من الضحك لأنه بكآبة الوجه ما طبيعي القلب المجروح قوي خلي الوش دبلان وفي ناس كتيرة بتكابر وتحاول تبتسم وتضحك رغم الوجع بس بتيجي لحظة أحيانا ما تقدرش تنكر وجع قلبك بيبان على وشك مهما كنت ممثل بارع احيانا من شده الوجع الناس كلها بتاخد بالك فبيقول بكابه الوجه يصلح القلب في سر اسمه اصلاح القلب افتكروا القاعده دي اصلاح القلب ازاي شغله الدكتور الكبير مش هعرف انا التفاصيل دي بس هو لازم يحصل وجع قلب عشان القلب يتصلح قلب الحكماء في بيت النوح الحكيم ما يتضايقش من النوح لما يجي له زمن بيتعصر فيه ولما يكون بيته بيت نوح يعني في ايام صعبه قوي ده قلب حكيم اما قلب الجاهل او الجهال في بيت الفرح في الجامعه برضه الجامعه كتير ما قال كده رجعت ورايت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس هو ذا دموع المظلومين ولا معزي لهم يا سليمان عيب تقول كده يعني المظلومين حتى ربنا ما بيعزهمش ما ده الحقيقه طيب هي كده بيجي لها وقت بتبقى كده في ظلم شديد وتحس ان ما فيش تعزيه ومن يد ظالميهم قهر طب ده ربنا ما بيحبش الحاجات اما هم فلا معزي لهم هو برضه ظلم مع تعزيه اهو يعني تحتمل لكن بدون حتى تعزيه فغبطت انا الاموات ودي بقى قاعده اظنكم كلكم عديتوا عليها لما القلب يتوجع قوي بتقول ايه يا بختهم اللي مش مش كده؟ بتبص لهم بصه الغيره غبطت انا الاموات ده يؤكد انك حزنك مش قليل لانه طبيعي الانسان بيحب الحياه فلما يغبط الاموات ده معناه انه مجروح بجد وإن وجع قلبه جديد الأكتر يقول غبط الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء اللي هم عايشين دلوقتي وخير من كليهما الذي لم يولد بعد الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. يعني يا بختهم اللي ماتوا ويا بختهم بالأكتر اللي ما اتولدوش. طبعا دي معناه للقلب القلب إيه؟ جاي بأخر حكمة أخرى قالها حكيم في الامثال يقول كما في الماء الوجه للوجه كذلك قلب الانسان للانسان يعني ايه عارف لما تشوف وشك في الميه كده محدش يعرف يشوفه معاك لانه اللي جاي من الجنب مش هيشوفه زيك قلبك محدش يحس بيه غيرك قلب الانسان للانسان يعني هيفضل سرك مهما كان مهما عبرت اللي جواك ما بيطلعش كله وما بيتحسش كله قلب الانسان الانسان حكمه اخرى برضه في امثال 18 روح الانسان تحتمل مرضه اما الروح المكسوره فمن يحمله يعني لما يكون مريض روحه قويه عنده رجاء تحتمل مرضه لكن واحد روحه مكسوره مين يقدر يشيله؟ حدش بيعرف يشيله لا بيشيل روحه ولا حد يقدر يشيله. الروح المنكسرة دي أو القلب المجروح من أصعب الحالات. عاوز أكلمكم عن بعض الجروح اللي بتقابل القلوب وفي الآخر نتفق على رشدة واحدة أهو نحاول إن احنا نقلل الوجع، لكن واضح إنه إيه زي ما اتفقنا ضروري منه. ضروري. لأنه قال طوبى للحزان الآن، فواضح إنه لازم يحصل كده. أول جرح أتكلم فيه جرح الإحباط المستمر، ساعات الواحد يقابل ناس فعلا بتعبير ناس تانية يقول لك إيه يعني حظه مش عارف إيه أو منحسة معاه أو ملطشة معاه مش كلام بقى زي كده اللي هي يعني من كل ناحية مش ماشية، وبعدين إحباطات مستمرة فكركم مثلا بشخصية في الكتاب صرّة بنت رعوقيل صرّة دي كانت بنت متدينة وكويسة في قصة طوبيا كل ما يجي لها عريس يموت لما بقت سمعتها وحشة قوي وحالتها النفسية وحشة قوي أنا مش عاوزة عرسان مش عاوزة جواز بس ليه السيره الصعبة دي؟ ليه الإحباط ده؟ ليه ما اكونش زي كل البنات؟ ليه ما اتجوزش جواز عادية؟ كان إحباط شديد الست اللي بتبقى منتظرة أطفال شهر ورا شهر بيبقى إحباطها صعب زي أمنا سارة اللي عاشت عاقر سنين ومعاها وعد هتبقى أم بس سنين شهريا بيجي لها إحباط مو بيوجع قلبها لأنه الجواري عندهم عيال وابونا إبراهيم نفسه فعيل وربنا وعدهم بعيل طب ما بيجيش ليه إحباط ده جرحه صعب ومعاها راجل قوي مش عاوز يحمل عليها عنده إيمان غريب ولسه مستني هي فقدت الامل عشان بمناسبه عيد القديسين بولس وبطرس الاسبوع ده بولس الرسول جبار طبعا لكن انا مش عارف احتمل ازاي يقعد في سجن وكل لما الامل يقرب وخلاص المفروض يطلع من السجن تتعقد ويتسجن تاني ويقعد عليها شهور وسنين وخلاص هتفك والحكايه واضحه قوي انها هتنجح وطير البراءة ويتسجن تاني. ده صعب جدا. وبعدين ده راجل مش مش غلطان، يعني لما يكون واحد غلطان بيقول أنا أستاهل، بس ده مش غلطان خالص، ده بيعمل شغل ربنا. كلها تهم بطالة. فليه ما... ليه السجن مش بيخلص؟ وطبعاً كلكم عارفين إنه قاعد مسجون كذا سنة، وفي الفترة دي كتب رسائل عظيمة. وربنا بحكمته استخدم السجن ده للكرازة. البطاطا دي ملهاش شكل واحد يعني اي حد منتظر استجابه ربنا ويتعلق شهر واتنين وعشره وسنه واتنين القصه دي بتوجع ساعات احنا بعض الكبار فينا ما يقدرش يعني ايه شاب بتعلق ببنت سنه وسنتين وتلاته وبعدين الموضوع ممشيش والبنات اصعب يبقى جرحهم صعب جرح النفس صعب هي عاشت حلم جميل مع حبيبها يعني بعدين اتبخر مش سهلة ساعات الكبار يقول لك اتعاد خلاص شوفي غيره لا هي مش بالبساطة دي طبعا وفك الخطوبات ده بيوجع ومشاكل الزوجية بتوجع وانك تستنى استجابة متربينا في موقف وموقف بريء يعني يترفع الظلم وبعدين ما يحصلش استجابة اذا دي جروح مش سهلة لما تنتظر العدل يعني تبقى واضح انك حقاني قوي ومستني العدل وأنت عارف إن ربنا عادل ومش بعيد عليه ومش صعب عليه وبعد ما بيجيش العدل ده ما بيجيش من ظلم لظالم وصوت الظالم أعلى والدنيا كلها ماشية مع الظالم حاجة تفرس بصراحة حاجة توجع القلب وبعدين تبقى مستني أزمة تخلص ويدولك بوادر خلاص هتخلص ويدولك أمل ويعشموك تعلى تعلى تعلى وفجأة تهبد على أرض هابده كده. طب ليه تقول لي ده؟ ما هو ده ايه؟ ده اللي بيقوله قلبي مجروح في داخلي. نوع تاني من الجروح جرح الظلم المتكرر. من اصعب الجروح الظلم. واللي جرب منكم الظلم باي درجه عارف ان ده جرحه صعب. لانه طبيعي يبقى في اخطاء لها نتائج. لكن البريء المظلوم بجد بتبقى وجعها اصعب يوسف اتظلم من اخواته اولا اتظلم من الظروف مش عاوز اقول من ربنا حاشا لكن امه ماتت بدري لغايه كده هو الوحيد من اخواته اللي فقد امه اللي الصغير ده دا مش دريان بنيامين ما هو اتولد وهي بتموت ما شافش يعني ايه ماما يعني لما يوسف كان عارف فده وجع مش سهل على طفل طب كمان تكمل إن إخواته يكرهوه، طب ليه يعني؟ وبعدين كمان يتباع، وبعدين يعيش عبد، وبعدين يمشي كويس يتسجن، لا لا لا. يعني لو ربع الكلام ده حصل مع شاب النهارده بيقول لك طيب ربنا مش عارف ويقعد يلخبط في الكلام ويكفر يعني. إنما يوسف كان لا، يقول قلبي مجروح في داخلي لكن مكمل، لكن جرحه غويض. واحد زي ارميا ده الواحد فينا لما يخدم شويه وما يلاقيش نتائج بت بتعول قلبه بيوجع تتسد نفسه شويه اخبار كده ورا بعض نيجاتيف تخلي الواحد يقع من طوله الله امال ارميا اللي قاعد مع شعبه كله ضد ربنا وكله ابتدى يعبد وثني وهو المسؤول قدام ربنا كنبي ده, ده يجيله كم اكتئاب ده ازاي قلبك وهو قال قلبي بيوجعني الوحيد اللي قال التعبير ده أرمية قال توجعني جدران قلبي تخيل واحد لما يقول لك حطة قلبي تنقح عليا حسيتها ازاي دي مفيش في الطب كلام زي كده قال أحشائي تؤلمني من كثر الوجع النفسي انه الناس كلها ماشيه غلط في نفس الوقت تتراكم عليه شهادات الزور عشان كده شبه المسيح أرمية يتامروا ويتهمو تهمه وتلبسه يا بريء واضحة زي الشمس ان ده كذب أنتوا عارفين وكل الناس تصدق وتفاجأ ان ناس عقلة بتصدق طب ده احساس صعب قوي يعني الظالم المفتري يطلع بريء والبريء هو اللي يطلع مظلوم ده وجع قلب أه الحاجات دي عدت على الكنيسة زمان والما زالت لما يقول كان شاول راضيا بقتله حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسه طب ده الكنيسه لسه مولوده احنا في اعمال تمانية اضطهاد عظيم هالكنيسه نقصها الكنيسة وهي لسه ما كملتش كم الف نسمه فتشتت الجميع في كور اليهوديه والسامره ما عاد الرسل ليه يا رب بتعمل كده لازم يطلع السؤال طب خلينا ناخد نفسنا طب ده احنا بنبشر طب ده الكنيسة الناس ابتدت تعرض بيها. طب يمكن ده في الكنيسة خالص. الدماغ بقى تشتغل. إنما الرسل ما تهزوش على فكرة، لأنه خلاص دول شافوا الصليب وفهموا ربنا وما اتعودوا على جرح القلب ده يعني. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. إذا احفظوا معايا. جرح القلب يا إما إحباطات شديدة يا إما ظلم متكرر. الأصعب والأصعب بقى لما تبقى تجارب وتجارب متراكمة بقى لما بنشوف تجارب في شباب صغير وفي أطفال وفي ناس مقبلة على الحياة نقدر لا نتكلم لأن لنا كنا معزين متعبين هتصبر الناس بأي منطق ما هو عن أي شاب برضو مقبل على الحياة له أحلامه وله طموحاته وأهله له يعني منوله حاجة بقينا في حته تاني خالص بقى هيعيش ولا مش هيعيش ولا وتيجي تجارب نشفة قوي ويبقى حتى الكبار من قلبهم بيقول لك يا ريتها جت فيا انا من كتر الوجع طب ليه كده؟ جرح التجارب المتراكمه زي ايوب بقى اجمل مثل هنا انه وجت ورا بعض لما الفلوس راحت خدها على رجليه وبعدين المصيبه الاكبر العيال راحت وخدها على رجليه وكملت بقى ايه؟ والصحة راحت. وفضل واقف على رجليه سبع أيام ووقع بعد كده. وابتدى بقى ايه؟ يطلع كل اللي جوه بقى. كتير قوي يا رب اللي بيحصل ده. لا أنا وقال له أنت شايفني جبل؟ ده لو جبل ما يستحملش اللي بيحصل ده. هنا ده جرح جديد قوي لأنها مش تجربة واحدة ورا بعض ورا بعض ورا بعض. في نفس الوقت حتى مش عارف يلوم نفسه زي بقيه الناس ما انا عشان وحش يحصل لي ده كله مخه بيقول له انت مش وحش مش عارف يغالط دماغه كان ملتزم بجد فحتى دي مش داخله دماغه قوي لانه شايف اوحش منه مليون مره ما بيحصلهمش اللي بيحصل له قديس بولس لما جات له شوكه الجسد واحتاروا المفسرين فيها والغالبيه قالوا غالبا مرض في معجزه إنما ليه بولس اللي بيهش في الناس يعيه وشوكة الجسد دي معناها حاجة مؤلمة شوكة وحاجة تدايق وياريتها تتشال وحط كلمة شوكة عشان ما يتكلمش عن أسراره يعني إنما معناها لو ربنا عمل إيده كده هتتشال يعني, يعني الموضوع بالنسبة لربنا يخلص في ثانية يعني بس مش هتخلص إن جاءت هذا الأمر تضرعت إلى الله ثلاث مرات أن يفارقني لا طب ليه لا؟ ايه اللي بقوله وحش؟ ليه بتقول لا في حاجه زي كده؟ <تصفيق> جرح قلب في داخلي، القلب مجروح جامد. آه تعبير جميل فكرني بالامهات الكتير اللي تبقى مشكلتهم الاساسيه ولادهم. لما يقول في سفر الامثال الابن الجاهل غم لابيه ومراره للتي ولدته. ياما شفت امهات لا فارق معهم صح ولا فارق معهم فلوس ولا فارق معهم العمر بس الابن مرارة ماشي غلط ضايع بأي درجة دي أصعب من أي حاجة فعلا بتبقى غم ومرارة لأنها طب يعمل إيه الواحد الشباب الكبار دول ما بيقبلوش كلام وناس كتير عندها الجرح ده قلب المجروح في الداخل ده مش قادر، بيتعامل مع الناس عادي وعايش وسط الناس والناس فاكرينه سعيد وهو عنده مرارة جوا لأنه عنده حد من عياله ملخبط خالص. هيا كان نوع اللخبط جرح آخر بنشوفه في حياتنا وحياة الآباء القديسين. جرح الفشل الروح الناس الحلوين اللي يحبوا ربنا زيكم بتبقى واحدة من طموحاتهم الطبيعية يبقوا أتقياء. يبقوا بتاع ربنا يمشوا كويس يخدموا ربنا بأمانة لما بيجي فشل روحي صريح بيهد نفسيتهم خالص يعني واحد زي داود ده بتاع المزامير وبتاع العشق الإلهي والقلب المكرس و... و... واللي كان يعني يشوف المسيح من كتر جماله واندفاع الشباب الحلو وقت تجليات والإيمان اللي يهد جبال ده وبعدين نفاجأ بشخص بيقع في خطايا ما يقعش فيها اي واحد من شعبه بيقتل وبيزني وبيكذب ده انهيار روحي فظيع ده جرح قاسي جدا على فكرة لا يقل قسوة عن الجروح التانية لان الشخص اللي بيبقى عاوز يحب ربنا ويرضي ربنا الواقعة السودة دي بتبقى صعبة جدا عليه وهنا نذكر البكاء المر بتاع بطرس ليه سماه كتاب بكى بكاء بكاء مر نتكتبت في ثلاثة أنجيل لأنه عمرها ما حصلت في حياة بطرس كله أنه بكى زي الليلة دي ليه لأنه مش طايق روحه إزاي يلعن ويلحلف وينكر المسيح اللي بيحبه ثلاث مرات وإيه اللي دهوله الدهولة دي فده جرح قاسي جدا ويفضل معلم على فكرة كل الجروح دي مهما التأمت تسيب علامه القديس مرقس لما هرب للمرة التانية أنا مش عارف نفسيته كانت عاملة ازاي. حبيبنا القديس مرقس ده اللي بشرنا لما هرب ليلة صليب المسيح موقف مخزل مخجل تدور الأيام ويهرب تاني من أول رحلة تبشيره فأكيد اتقلبت عليه المواجع وحس أنا فاشل تماما أنا مينفعش خالص وده جرح قاسي قوي إحساسك بفشل مع ربنا مع اللي بتحبه بجد مع اللي عاوز تعيش عشانه وبعدين فاجأ انه مريمورقس داو بطرس وداود كل دول رجعوا خديسين عظام جدا وليهم رسالة من الجروح اللي بنقابلها جرح نجاح الأشرار لما نبقى عايشين في عالم يغلب عليه الشر ويظل من جيل لجيل للأسف العالم وضع في الشرير طب احنا بنصلي وبنحب الخير ومتلاقي الشر يكسب مره واثنين وثلاثه ده شيء صعب على اي نفسيه طبيعيه دانيال في حياته اكتر من مؤامره وكل مره ينجحوا مؤقتا طب ايه ده ليه بيعملوا كده وليه بيتحطوا في الظروف القاسيه اللي زي كده كنيسه الاولى اللي احنا بنحتفل بعيد الرسل الكنيسة الأولى دي شافت أشرار وراء بعض يطلع هيرودس وفين لما هيرودس ده بعد ما موت يعقوب وسجن بطرس و... ولخبط في الكنيسة قد كده يدوب هيرودس يموت وتطلع مشاكل تانية الروماني هيجو تاني وطلع لنا نيرون بقى أصعب منهم هيرودس واليهود بقى يدخلوا على أوروبا وأسيا تتبعوا بولس عوزيني وموتوا الكرازة في كل حتة ومظاهرات في افسس لماذا تنجح طريق الأشرار؟ طب ليه يعني؟ ليه بتمشي معاهم الظروف دي؟ وانت يا رب بتحب الخير. لما تدرسوا تاريخ الكنيسة الواحد يتنهد ياخد نفس غويط ده في سنين عدت على كنايسنا كانت في منتهى الشدة. ده في أجيال من أهالينا عاشوا حياتهم كلها في ظل صعب. الواحد ما يقدرش يقضي يوم. ده احنا من كام سنه كده ابتدينا يعني ندوق شويه وكوتنا بنصرخ طب دول في ناس حضت حياتها كلها كانت كذب طب ده وجع قلبهم شكله ايه اللي لسه عنده ايمان واثق ان ربنا بيسمعه رغم ان كنايسه بتتحرق واولاده بيتقتلوا وكل يوم من ده جرح عدم المحبه طبعا في جروح متشابهه بس انا بحاول ايه افصل التعبير الجميل بتاع المزمور قلبي مجروح في داخلي جرح عدم المحبه في نفس المزمور اللي ابتدينا بيه كلام قيل داود قال بدل محبتي يخاصمونني اما انا فصلى يعني احبهم قوي ويكرهوني يخاصموني يتكلموا عليا من ظهري يخونوني يطعنوني طب انا بحبهم بجد وتعبت معاهم بجد وخدمتهم بجد طبعا أكتر واحد حصلت معاه كده ربنا يسوع، لكن داوود ده الكلام ده وقديسين كتير دقوا الكلام ده. ده وانتوا ممكن تكونوا دقتوا ده بدرجة إنك تبقى مخلص بجد الشخص وبتحبه بجد، تكتشف إنه يتآمر ويخاصم وبيأذي وبيخون، ليه ده؟ طبعا هنا لحقنا داوود بالحل وقال أما أنا فصلة مش هطلع بره الكلمة أنا هاجي على الصلاة لأن لو سبت دماغي حتى يعني هتقطعها هتبهدلني هتجنن فطبعا لازم أجري على الصلاة أما أنا في صلاة ربنا يسوع لما يقول يهوذا أب قبلة تسلم ابن الإنسان يعني عوض القبلة البريئة اللي كلها حب حقيقي تكون في نفس اللحظة بتبعني بتخني مستنين أموت إلى هذه الدرجة يا ترى كم واحد في حياته من ينطبق عليه المعنى ده طبعا جرح صعب مزمور يقول العار كسر قلبي العار كسر قلبي فمرضت مرضت أنا مرضت نفسيا مرضت من الحزن انتظرت رقه فلم تكن يعني ساعات واحده قوم تقول بستنى عيالي بس يحنوا عليا جوزي يحس بيا حد بس يقول انت فين؟ رقه مش منتظر اقول حاجه لا فلوس ولا اكل ولا لم تكن ومعزين فلما اجد طبعا ده برضه حاجه بتقعد تستنى التليفون يرن ما بيرنش خالص ده احساس صعب تنتظر ان حد يقول لك انت فين اساسا حتى دي مش شايفها مش طايلها لا شك انها صعبه برضه طب نعمل بقى؟ طب ايه الادويه؟ أولًا أراجع القاعدة الأولى واضح إن الشغلة دي ضروري لأنه ما حدش فينا بدل عاوزين نروح السماء مش هتعدي عليه تعدي بأنهي درجة بأنهي نوع بأنهي شكل هتعدي هتعدي فخليها إيه تعدي وخلاص ملهاش حل بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله ما أضيق الباب على فكرة أضيق في العربي أفضل تفضيل يعني إيه ما أضيق يعني ضيق أوي. ما أضيق. ما قالش ضيق الباب، ما قال ما أضيق الباب. وما أقرب الطريق اللي في العربي معناه ده طريق قرب أوي. ففيها حتة أوي يعني. فإذا ربنا ما ما غيرش كلام، ما تحكش علينا اللي بيحصل ده طبيعي. وكونه بيحصل مع أغلى ناس عند ربنا ده يؤكد أنه الاتفاق ساري. أول دواء حبائي هي الفضيلة العظمى اللي بنسميها التسليم. لو الواحد يعرف بس يوصل للكلمة دي انه يسلم يعني ما معناه اعمل اللي انت عاوزه. لا ليا طلبات ولا عاوز حاجة ولا اقولك لك ريحني ولا اقولك لك اسمع لي خلاص. تسليم معناه من كتر ما اتعصرت واتهريت انت بتوصل لدرجه انك انت ايه؟ خلاص لكش طلبات خالص. لتكن لا مشيئتي ايه؟ بل مشيئتك. التسليم ده مرتبط بانك تبطل تسال ليه؟ خلي بالكوا التسليم مرتبط ان ما عادش سؤال ليه شغلك. لان الكتاب بيقول لا يا لعمق لعمق غنى الله وحكمته وعلمه عميق قوي مش هتجيبه أبدا تقعدش تحلل ليه حصل لي كده مهما حللت حبيب مش هتجيبها لا لا ده أعلى كتير من دماغك وأعمق كتير من حساباتك وده اللي قاله المسيح مع أيوب قاله انت تعرف ايه في الكون كله لما عاوز تعرف انا بعمل معاك انت ايه بالذات ما تسلم بقى ما تسيبني حبك براحتي أجهز لك السامة بطريقتي ولما سلم لقيناه سجد واعتذر وقال له خلاص ما بفكرش ما بسألش فهنا التسليم معناه اعمل اللي انت عاوزه صرت وكذا من عندك لكني دائما معك أما أنا فصلاة يعني ايه يكرهوني يحبوني الدنيا تفك الدنيا تتعقد نطلع فوق ننزل تحت نطلع من السجن نقعد في السجن مش فرق لما توصل انها مش فارقه بجد ده مش استسلام ده مش يأس ده مش نكد ده تسليم هتلاقي نفسك في حتة تانية بقى هتلاقي نفسك في السماء هتلاقي نفسك وصلت للي ربنا عاوزك توصله انك تقول من كل قلبك مع بولس ما ابعد احكامه عن الفحص ما اقدرش حكمه ما اقدرش افحص حكمه ما اقدرش اتدخل في حيثيات الحكم، مش هعرف، مش هفهم. هو عمل ايه في القضية دي؟ وأنا دارس محاماة إلهية عشان أعرف أحلل القضية دي مشت ليه كده؟ خلاص هو بيعرف يحكم وما بيحكمش غلط. فأول ده وأنا في اتجاه التسليم، يا رب ساعدني أسأل ساعدني أقول من قلبي لتأكل لا مشيئتي بل مشيئتك. ساعدني ما أفكرش كتير، ساعدني بطل أسأل السؤال البايخ اللي بيتعبني مش بيتعبك ليه؟ تاني دوا مهم السماء مش ممكن تطلع من جرح القلب الشديد ما كانتش تشغلك الأرض تزود نكدك العشم في الدنيا يزود الكآبه لأنه فعلا لما تعشم في الدنيا هتوصل للوصل له سليمان باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة مرة واحد قال لي أنا قريت الجامعة جالي اكتئاب. قلت له أبونا تدرس علمنا مبدأ إن في كلمة ما اتقالتش اسمها فوق الشمس. يعني إيه؟ أنت اكتئبت عشان ماسك في الدنيا فالجامعة كله بيقول لك إيه؟ خسرانة خسرانة، خربانة خربانة. ما تعشمش فيها فطبعا حاجة تسد النفس. لكن لو أنت فكرت فوق الشمس مش تحت الشمس، في حاجة بعد الشمس يعني خلاص هتفوق. فرجع قرا الجامعه تاني قال لي ده عجبني قوي. هي فعلا كده. الأبدية هي اللي تدوقك أحلى ما في التجارب وأحلى ما في الأحزان. لما تلاقيها قفلت من كل ناحية تقول له طب أنا عاوز إيه؟ ما أنا عاوز السماء؟ خليها تقفل. خليها تتعقد. هياخدوا مني إيه؟ ياخدوا العمر ياخدوه، فلوس ياخدوه، خدمة ياخدوها، كرامة ياخدوها، أي حاجة. طب هيفضل حاجة واحدة بس، في المسيح بالسمة بتاعته. مين يعرف يخده؟ حتش يقدر يخده من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يعرف يخده خلاص تفهمها بقى حط السماء صد عينيك هتعرف تقول مع الكتاب إني أحسب أن ألام هذا الزمان الحاضر إيه لا تقاس بالمجد الحزيز يعني إيه خلاص ومهله بدل نتعب شوية وكل ده يتحسب كل ده يتضرب في و1000 لا تقاس بالمجد اذا كان ده كله مجد حلو اذا كان الصليب مجد والمرض مجد والزل مجد والظلم مجد والخيانه مجد والعار مجد والتهذيب مجد وتعب الخدمه مجد وخلاص وماله حلو الدواء اللي بعده الصلاه الدائمه اما انا فصلاه داود فهم انه ايه لما تلطش قوي كده يبقى ما نطلعش بره الصلاه ودي صعبة أنا بقولها مش عارف أعمل ما تطلعش بره الصلاه كلنا جربنا لما بنطلع بره الصلاه تلاقي المخ تدايونه ويوش تاني ورجع القلب يوجع ما ترجع تدخل تاني في المية زي السمكة كده لا تهتموا بشيء ده بيقولها من السجن مش بيقول كلام نظري لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر اللي تقولهم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع يبقى الحل الجذري لجرح القلب المزمن ده انك تحاول تنمو في حكايه الصلاه دي انك ما تديش دماغك فرصه تفكر كتير انك ما قلبك في المشاعر البشريه العاديه قول انا صلاه بس اصحى صلاه انام صلاه اكل صلاه وشرب صلاه هذا ما عنديش غير كده اللي بيعرف يمشي في السكة دي بيبقى فوق الحاجات. دي بتبقى عنده ممكن مشاكل الدنيا وهو في حتة تانية عايش فعلاً المعنى بتاع السماء جواه ملكوت الله داخلكم ده وآخر هي شركة الألم كلكم عارفين أنه اللي ينسى نفسه وسط جروحه ويسند مجروحين يحصل حاجة غريبة جواه واجعوا يهدي مش لازم يروح بس بيهدى جدا أول ما يتلهي في وجع غيره تلاقيه نفسيا مبسوط يبقى هو مستغرب روحه وأنا هو وأنا الموضوع انتهى هي فكت هي ما فكتش هي المشكلة موجودة طب امال إيه أول ما بتخدم وتخدم جامد وتخدم مجروحين زيك كده تفاجأ بالسر العجيب بتاع مغبوط هو العطاء أكثر من الأخس عشان كده القديس بولس قال احملوا بعضكم اثقال بعض هتقول لي ما انا شايل خلقه بص لما تشيل الشيله تخف حاجه غريبه جدا تروح تشيل شيله اخوك تلاقي الشيله بتاعتك خفت ما زادتش ده شغل ربنا كده نظامه كده لكن سبت الشيله بتاعتك لوحدك هتقع تحت احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح والمسيح ملكت وقال كده حبوا بعض احب قريبك كنفسك وجعه يبقى وجعك مشكلته تبقى مشكلتك همه يبقى همك حبوا زي نفسك ساعتها تلاقي نفسيتك نفسك مرتاح آخر ده واقوله بجد بص على الصليب ينظرون اليه الذي طعنوه لما تبص على الصليب تنسى انت, انت ايه مشكلتك قارن كل مشاكلك ووجعك بوجع المسيح وشوف انت ايه كمان وهو ايه اذا اتخبط هو اتخبط كتير قوي اذا تهنت هو اتهان اكتر كتير قوي اذا خسرت هو خسر اكتر بكتير قوي اذا اي حاجة عدت عليك مرة قوي المرارة دي ما حاجة جنب اللي شاف لو عرفت تركز فيه أخطيت في التعبير هيصعب عليك ومش هتصعب عليك نفسك هتقول له يا حتة إنسان يستاهل كل اللي يجرأ له والإله الحقيقي يحصل له ده كله أطلق يعني مهما حصل لنا يعني ما احنا بشر في الآخر تراب يعني إنما ربنا له المجد يقبل ده كله عشان يحيلنا ويصالحنا ويقول لنا تأكدوا إن الوجع مهم اعرفوا إنه ضروري لإن أنا بدوقه معاكوا أهو، بشربه معاكوا، بجتاز معاكوا نفس السكة الصعبة دي، بس أنا هاخدها على آخرها بقى. هعدي كل الوجع بتاعكم بشوية. فهنا يقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. مكمله يقصد بيها كمان كمل الآلام، قد أكمل. كملت فيه هو لوحده، مفيش حد فينا كملت فيه الذي من أجل صرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخز فجلس في يمين عرش الله عقبالك يعني بقيت الآية ينطبق عليك لما تشيل انت كمان الصليب لإلهنا كل ما جذكره